هذا البرنامج برعايه شمس البوادي لانظمه العزل هالفتره بالتحديد من اليوم بكون راجعين من الدوامات الله يعطيكم العافيه بدايه اسبوع سعيد ومثمره في عندنا قسمين من الاشخاص اللي عم يتابعونا على اذاعه راك اف ام حاليا قسم منهم راجع البيت والقسم الاخر طالع من البيت على الدوام ومعظمهم يكونوا مهندسين استشاريين مقاولين سائقين نوجه لهم كل التحية والمحبة والاحترام يعطيكم العافية الحمد لله هالأيامات صافي والجو رطوبته خفيفي فالحمد لله تقدر تساعدكن بإداء مهاماتكم بالتسليم والاستلام أكيد عندكن صبيات نتمنى لكم اشراف طيب وتسليم يكون مفيد لكم جميعا. منحاول اليوم حلقتنا تكون عن اهمية العقود. دائما بنطرح فكرة انه العقد شريعة المتعاقدين. احيانا من يمكن منغفلة شوي انه مجرد كلمة وبتمضع. لكن نفيدكن انه العقد. هو اهم ما يمكن. يمكن خصوصا بموضوعنا هاللي هو الاشراف والبناء. لكن بجميع مجالات الحياة العقود طالما في تعاملات مادية مع الاخرين. المفروض يكون في عنا عقود. ونلتفت الى بشكل اساسي ومهم. <تصفيق> اللي طالعين دواماتهم حالياً أكيد مثل ما خبرناكم منهم مهندسين بمعنى عنى المهندس سلمان النزيه للمقاولات طالع على الشغل نعطيك العافية فالجميع اللي تجدوهم اليوم بورشة عمل أه ورشة عمل أه كاملة بكل أنحاء الإمارة ما شاء الله بكل أنحاء الإمارات من الرفاعة أه لجديد إلى ضايع للرمس للغيل الله يعطيكم العافية جميعاً وفي حال كان عندكم أه بتحبوا مداخلي فالجو مفتوح لكم اليوم على اذاعه راس الخيمه على الرقم 202 أه سبعة سبعة سبعة سبعة. أه العقود واهميتها كمان اذا في عندكم أه من احد الاستشاريين او المقاولين يخبرنا انه العقود شو فائدتها وكيف بنعملها وشو النقاط اللي المفروض انه أه نهتم فيها هل العقود آه لازم دقق عليها المفروض اتاكد آه بانه كل الاطراف عم فهماني شروط العقد عارف شو هوي. لاسيما بنحط ايدنا على موضوع آه كثير مهم آه انه بعض المقاولين يمكن ما بيعرفوا اللغه العربيه فهوني شو المفروض كيف بدنا نتعامل معهم آه بدنا نتاكد انهم فهمانين عنا العقد بكل نواحي الحلقة اليوم عن أهمية العقود لكن في عنا رسائل اجتنا من الحلقات الماضية فبنحب إننا نطرحها وعلى قد ال نعطيكم رأينا فيها وإذا في حد من الأخوي الخبراء استشاري مقاول يعطينا الخبر فيها أو الجواب اليقين. أحد الأخوي بعد رسالة إنه موقعي وصل لغاية الثمانين بالمائة وحاسس إنه بما معنى الرسالة حاسس بأنه المقاول أه أو سير العمل بالموقع ليس كما يجب فشو تصرف هذا عنكم رأي تعطونا أنا من رأي طالما أنك وصلت للثمانين بالمائة بالمشروع من غير المفيد أو المجدي أنك تغير لا مقاول ولا استشاري لأنه نجزت أنت ثمانين نجزت 80% من الموقع فما في داعي انك تغير المقاول. بالنسبة للعقود في عنا شيء كثير مهم او قبل ما ابدا بالعقود. تخيل انه يجيك تلفون انك انت ربحت من احدى الشركات 200 جرام ذهب. قل لك مبروك بداية. بنيجي لل نحسب إن احنا نحن جاييك 800000 درهم. حسبتن انا بالامس. تخيل انه طلع عندك اتصلوا فيك برنامج الشيخ زايد قالوا لك ربحت معنا خمسي كيلو ذهب خمسي كيلو ذهب اللي هن تقريبا بسعر الذهب اليوم بيجيبوا لك خمسي كيلو ذهب متخيل انه انت في عندك خمسي كيلو ذهب بدك تشتغل عليهم بدك تعرف وين بدك تحطهم كيف بدك تامنهم وين بدك تدعهم مع مين موجودين فالخمس كيلو ذهب هدولي يمكن نقول منحة فخلص انه امور عادي لكن لما بيجي بحسبون ان انا بطريقة اخرى او بمادي تاني اللي هي مثلا ذهب انا في عندي خمس كيلو ذهب اه كيف بدي اتعامل معهم كيف بدي اتصرف فيهن وهدولي مخصوصين موجودين عندي لابني بيت فقط ما في داعي ما راح اتصرف فيهن اي اتصرف اخر فكيف بدك تختار فالخمس كيلو هدولي اه بدي اختار فيهم الاستشاري، بدي اختار فيهم المقاول، بدي اختار فيهم التصميم، بدي اختار فيهم نبدا بالديزاينات والتصاميم الامور هي كلها لحتى نوصل لبر الامان انه الخمسة كيلو انا استغليتهم احسن استغلال. أهمية العقود. مثل ما خبرناكم سابقا بأنه العقود المفروض كل الأطراف يكونوا عارفين شو بنودها. لأنه هذا العقد راح نرجع له باي فتره من الفترات خلال سير العمل لاسيما عندي انا الموقع راح يكون عندي تقريبا لمده سنتين او سنه ونص سنتين ففي كثير حالات لما بيصير في في اي اشكاليه بالموقع لا سمح الله او في سوء فهم لا فقره من الفقرات فنرجع دائما بقول لك نرجع للعقد العقد هذا شريعتك فكرة خطرتني أحد الأشخاص عم بيقول لي بالنسبة للأشخاص اللي ما بيعرفوا باللغة العربية في حال ما كان الاستشاري بيامن هالخدمة انه يترجمها للغة ممكن حتى انجليزي ما يكون أو ضعيف فيها وخاصة العقود ما فيها خجل انه أنا ما بعرف بلغة ثانية لأنه مثلا أنا عم بتكلم اللغة العربية وغير ضليع بلغة ثانية فالمفروض انها تكون بلغتي لأنه أساس للتعامل الآخر للتعامل الطويل المدى فالاخ عم بي انه يكون ترجمه محلفه ما في مانع انك ترجمه بحيث انه آه الطرف الاخر يكون عارف شو على شو مقدم على هالبناء على هالمشروع القادم تذكروا انه عم نقول نحن مشروع يعني يعتبروه مشروع تجاري آه فهون في عندي خيارين يا اما يكون عندي المشروع ناجح او يكون لا سمح الله المشروع خاسر فانت بخيارات اثنين على أه كم أنت منتبه وحريص بالخيارات في عليك عبء كبير أه من أول ما خبروك إنه أنت فزت معنا بهالخمسة كيلو ذهب خلينا نخليهم هذول الرقم ثابت تحفظه إذا مليون درهم عم نحكي طبعًا لما بنطلع على المليون ونص صار عندك سبعة كيلو ونص ذهب فبدك تهتم فيهن لا تنجز موقعك او المشروع خلينا نحكي مثل ما حكينا المشروع التجاري تبعك اعتبره مشروع احد الاشخاص بعت لي انه الفيلا اعتبر اعتبر حالك بعد ما تخلص البناء انت بدك تبيعها فشور الرقم اللي راح تجيب لك اياه هل راح تجيب لك رقم مناسب لانه اللي بده يشتري عم يعني بيشتري بناء عم بيشتري مشروع، عم بيشتري بناء بده يدقق على كل التفاصيل اللي انت اشتغلت عليها، اللي انت اخترت التصميم بالمواصفات العامة، التشطيبات، فهوني اللي بده يشتري منك بده يشتري منك هذا المبنى، فهل بيستاهل الرقم اللي انت حطيته فيه وبالاضافة لربحك كذا بدنا نجي نعتبر خمسة بالمية وعشرة بالمية؟ هذا سؤال لازم تساله لنفسك انه انا عم ببني شيء ممكن بالمستقبل بيعه هل انا حطيت في كل كل امكانياتي المرصوده له ضمن الميزانيه ام لا؟ شخص عم بيسالنا انه شو الامور اللي لازم انتبه عليها بالعقود؟ هي في عندنا بده يكون بالحلقات القادمه بده يكون معنا استشاري جاوب عليها كان معنا أحد الضيوف لكن اعتذر بسبب الزكام اليوم من وجه له السلام منذكركم بإنه طاقم العمل عندنا أو طاقم الإعداد صار طاقم كبير في منهم مهندسين أو معظم مهندسين في منهم أصحاب مصالح خاصة متعلقة بالبناء بكل مجالات البناء وبإمكان هذول الأشخاص أنهم تتوجهوا لألن تسألونا هني. مش بالشرط انك تشتغل معهم لكن انك تسالهم ومنحقق السؤال نرجع للنقطه الاساسيه طالما ما وقعت عقد انت غير ملزم باي شيء لكن لما بتوقع العقد مواضيع انتهت خلاص لازم انت تطبق اللي موجود بالعقود ما عاد في داعي للعقود لا ما عاد في داعي للاعذار كلنا بدنا نرجع بالنهاية للعقود بنوجه تحية للأخوة اللي على الانستغرام معنا معنا الحسيني للمقاولات نتمنى لك التوفيق معنا المهندس سلمان يعطيكم العافية يا ريت تخبرونا عن العقود لا تبخلوا علينا بآرائكم شاركونا معنا جماعة شمس البوادي يعطيكم العافية مداومين خبرونا عن الجو كيف بالمواقع اللي ماشي معكم حاليا احد الاسئله اللي وصلتنا اللي جاوبنا عليه نفس الحكايه لغه العقود والمواصفات بالعقود راح تحصل مواصفات في مواصفات عامه مواصفات خاصه مواصفات العامه اللي هي معظم الاستشاريين بيتبعوها اللي هي المواصفات العامة للمبنى بنيجي للشروط الخاصة والمواصفات الخاصة معنا اتصال طيب المواصفات الخاصة هون بتيجي بالتعاون مع المالك والاستشاري بيوضع عاد است... المالك رؤيته بيعطيها للاستشاري وعلى اساسه الاستشاري بيقوم بصياغة المواصفات الخاصة اللي هي مبنيه او خاصة لمشروعك، خاصة لمشروعك منذكر بهالخصوص انه انت منذكرك لما عملت المواصفة او المخططات والتصميمات الاساسية انعملت لإلك حصرا، انت ما اخذت مخطط جاهز واشتغلت عليه، انت اخترته بناء على رغبتك يعني مفصل على قياسك ما انت مش مشتري خلينا ببساطة مش ماخ مشتري انت كندوره جاهزه بدك تطولها وتقصرها، انت ماخذ رايح لعند خياط عمل لك كندوره على قياسك ما بتناسب حدا اخر لك موضوعه. فالمفروض هون انا بدي اختار مواصفات على هو الميزانيه اللي انا حطيتها. آه عم بذكرنا احد الاشخاص بضروره آه جدول الكميات، جدول الكميات بنذكركم آه فيه المفروض انه يقدم لكم الاستشاري. اللي هو في حال ما بدك تسحب انت احد البنود من المشروع تلجأ لا جدول الكميات بحيث يكون واضح في جميع الاسعار بحيث انه متفقين عليها سلفا ما في داعي انه يصير في خلاف وكل شخص يكون عارف شو له وشو عليه ما شاء الله عليكم متابعين انستغرام يعطيكم العافيه جميعا وعم بيتفاعلوا معنا آه نرحب بعرمان للأدوات الصحية والاكسسوارات آه في عنا الأخ محمد عم بيشارك معنا آه الجدول الزمني مهم عم بيحكي فيه نشرح لكم شو هو الجدول الزمني آه جدول الزمني عبارة عن جدول بيحطه المقاول أول ما يبدأ بالمشروع بحيث يخبرك تسلسل العمل امتى بيعني يعني اقرب ما يمكن الى الدقه بانك تعرف كل فقره ايمتى راح تكون عم بيتم تنفيذها او عم تجي بتتسلم للاستشاري فكثير مهم الجدول الزمني هذا بريحك بانك تعرف انت دفعاتك باعتبار في انت دفعات بدك تدفعها من قبلك بدك تكون مدرك ايمتى بدك تدفعها بحيث ما يجي يصير في عندك عرقلي للمشروع فالجدول الزمني من الأمور الأمور المهمة أحدهم بيسأل متى بيتقدم الجدول الزمني أه بيتقدم أه مع المناقصة بعد انتهاء المناقصة مع العقد ومع جدول الكميات فمن حقك أنك تطلب الجدول الزمني أه تعرف إمتى بيتم بحيث أنك تحاسب تتحاسب أه بشكل عام يعني يكون أه واضح كل شيء لألك لا. معنا تفضل معنا اتصال الو ألو مرحبا. يا مرحبتين اهلا وسهلا فيك في كيفك اليوم؟ حياك الله يعطيك العافيه الله يخليك يا هلا حياك الله عند السماع شركه نزيه لمقالات البناء اهلا وسهلا فيك يعطيك العافيه طالع على الشغل الحين ها يعني اه بعد شوي يلا الله يعطيكم العافيه موفقين لا يعافيك يا رب يا هلا أنا حبيت آه بصراحة موضوع الحلقة اليوم كمان آه ما شاء الله عليك تختار مواضيع المهمة والحساسة بال تسلم إيه اللي بتتكلم موضوع البناء والمشاريع أنتوا كمقاول نعم. نعم أيوة بالنسبة لك كمقاول شو اللي بيفيدك الموضوع. العقد طبعاً بالنسبة للمقاول بالنسبة للمالك نعم. آه يعني موضوع العقود آه هو الموضوع البند الحساس بالمشروع. الأكثر حساسية يعني اذا بدنا نحكي بالبنود اللي المفروض تتوفر بالعقد العقد اول شيء هو شريعه المتعاقدين الناس كلها بتعرف العقد لازم يكون واضح يعني ما ما لازم ننسى اي بند موجود بخاطر المالك او بخاطر المقاول الا ما ينذكر بالعقد مشان لما الواحد يوقع يتفادى اي مشاكل بالمستقبل. صحيح الشيء المهم اللي بحب نبه عليه اني بالعقد لازم تكون في بعض البنود المهمه اللي لازم الواحد ما ما ما ينساها نهائيا، طبعا مثل ما الناس بتعرف كلها قيمه العقد تكون واضحه، مده تنفيذ العقد تكون واضحه، موضوع المدي بيترتب عليه امور اخرى، غرامات التاخير مثلا بيصير في كثير اشكاليات بالبند هذا بالذات أيوة. يعني غرام غرامه التاخير على المقاول. ايوه. أسباب, اسباب الاسباب اللي بتخلي الغرامي تقع على عاتق المتغا... المقاول شو هي? والاسباب اللي اللي المقا... اللي بتبرر المقاول من الغرامي هذه شو هي? لازم هاي البنود كلها تتوضح بالعقد. تمام. كل ما نحنا كل ما كنا هيك مستفيضين اكثر بالعقد كل ما المشاكل بالمستقبل. الله يبعدنا عن المشاكل. امين. وجميع المستمعين طبعا. امين. لازم دائما نحط اسوأ الاحتمالات. لما نحط قدام عيننا أسوأ الاحتمالات بيكون العقد مستوفي الشروط كلها وكل الاحتماليات اللي ممكن تصير هيك نحن بنكون بتكون ثلاث أطراف مرتاحة طول فترة التنفيذ تمام كلام سليم بنرفق مع العقد طبعا مثل ما حكوا الزملاء المشاركين الجدول الزمني يكون معتمد ويكون حقيقي طبعا يعني بنبع على النقطة أن يكون الجدول الزمني حقيقي مدقق عليه مش أي جدول زمني نحطه ونختم عليه وخلص لازم يكون خاضع للتدقيق من قبل الاستشاري، هل الجدول الزمني هذا قابل للتنفيذ أو لا؟ هذا موضوع بيعرفوه الاستشاريين. اها. كذلك الجدول الزمني جدول الكميات، جدول الكميات كثير مهم يكون كمان جدول كميات صحيح، ما يكون جدول كميات بس يعني تقريبي. يكون أقرب لل... للحقيقة، للواقع. كونه هو المهندس اللي درس جدول الكميات درسه بناء على المخططات. صحيح، فجاهز فلازم, فلازم يكون كمان هذا الجدول الزمان، جدول الكميات. كمان يفترض يكون مدقق من طرف الاستشاري والاثنين يوقعوا ويختموا عليه اثنان يتحملوا المسؤوليه قدام المالك بالمستقبل اذا صار اي اشكال حلو حلو المواضيع الاخرى مثلا المالك عنده توريدات على حساب المالك لازم التوريدات اللي على حساب المالك تتوضح بالعقد انه هذا البند راح يورد المالك يعفى المقاول منه لازم نحدد بالجدول الزمني انت المالك لازم يورد المادة هذه لازم يكون عنده علم المالك مسبقا انت لازم يورد السيراميك فقط مثلا اذا كان التوريد على المالك لازم ينعطى خبر صح فالمالك هون لازم يكون حذر جدا لما يوقع على العقد يدرس العقد ياخذ وقته بدراسه العقد في في في بعض الحالات بتصير بتليفون تعال تفضل استاذ مثلا من نوقع العقود اليوم بيجي بنفس الليل بيوقع العقود لا هذا غلط برايي الشخصي أن لازم ياخذ نسخة من العقد ياخذها معه على البيت يدرسها يطلع عليها يقراها سطر سطر لانه كل سطر راح يوقع عليه المالك او المقاول راح يتحمل مسؤولية اكيد صحيح ما في مجال بالمستقبل نوقع او نحكي انه نحن وقعنا بس ما قرينا مثلا مرحبا او يرحم. او وقعنا على بند نحن مش مهمنين هذا هذا كلام غلط طبعا صحيح صار ملزم تجاه بالنهاية ما بيحمي حدا صح ما بيحمي المهملين صح. خلينا نقول ايه بالضبط انا دائما بوصي انه خذ وقتك في العقد قراءه العقد خذ وقتك او كون مشارك باعداد العقد مع الاستشاري فهذه الامور انا انا بنصح فيها دائما وما يختص اللغه التعاقد هذا الشيء كثير مهم حسب جنسيه المقاول طبعا حسب جنسيه الاستشاري صح. لازم تاخذ هذا بعين الاعتبار ما يجي مقاول مثلا اسيوي وهذا ما ضر عن تحديد الجنسيه ما بيعرف اللغه العربيه يوقع على عقد باللغه العربيه هذا شيء خطا تمام او وال والمالك لازم ما يقبل بالكلام هذا تمام او انا أه يعني ما بعرف احكي انجليزي او ما عندي لغتي ضعيفه بالانجليزي ما اقبل طبعًا. انا كمان عقد بالانجليزي اكيد طبعا اه مفروض لازم اني يعني ما وقع على عقد الا ما اكون قاري حرف حرف و وفهمان اللي عليه صحيح هذا هذا كلام مفروغ منه يفترض يعني الناس كلها بتعرف الشيء هذا صحيح ما صحيح. ما المستندات اللي بترافق العقد مواصفات عامه، المواصفات الخاصه، طبعا المواصفات العامه هي حسب نوع المشروع، شو هو المشروع بدها تكون المواصفات العامه مطابقه لهذا المشروع اللي حنفذه، اي فيلا سكنيه، هو مبنى تجاري، مبنى استثماري حسب. فالمواصفات العامه تختلف وفي في بعض الاحيان انا بلاحظ حسب سنين اللي مرسنا فيها المهنه بالدوله هون مثلا احيانا بتلاقي الشروط العامه ثابته وهذا هذا الشيء طبعا غلط. ايوه يعني الشروط الشروط العامه هي لازم تكون مطابقه للمشروع نفسه. وكذلك الشروط الخاصه، كمان الشروط الخاصه لازم تكون مطابقه لنوع المشروع، ماهيه المشروع، شو هو المشروع اللي حننفذه؟ فلازم يكون كله مطابق مع بعضه ولازم يكون كله خاضع للتدقيق التدقيق صحيح. دراسة المستفيضه كمان. تمام، لانه ما في ما مع... يعني هون صار في مصالح معلقه. فيمكن يتخيل المالك انه الموضوع بسيط اذا ما كان مدرك المقاول المشروع اللي قادم عليه فبده ياخره فبده يعطل مشاريع كثير على اساسه. طبعا طبعا اكيد. نحن دائما ببرنامجك المهم هذا نحن دائما بنحب نحكي الامور بصراحه مشان ما بدنا مشاملات نعم الملاك اللي عم يسمعوا لازم ياخذوا حذره. الموضوع مش بسيط. نعم. ايه لازم لازم دائما يكون عنده خبره مسبقه بالموضوع المالك. اي شخص مقبل على مشروع بناء لازم يكون عنده خبره مسبقه هو على شو مقبل مثلا شو شو المسؤوليات اللي عليه شو لازم يكون محتاط من ايش مثلا فنحن بالبرامج اللي على الاوائل دائما هي مجرد تنبيه للمالك انه لا تقع باي مطب صح <تصفيق> واهم العقود أه... اهم اهم شيء العقود لا. طبعا بدون شك يعني أه احيانا بعد ما ده... بعد ما... ما اعتمدنا التصميمات واعتمدنا ال اللي اخترنا الاستشاري واخترنا المقاول وكل شيء تمام هذا العقد هو اللي بده يحكم الامور بالمستقبل كاملاً يعني صحيح طيب و... هل دور المالك يتاكد انه المقاول فاهم فاهم شروط العقد او عارفه بالتحديد للعقد شو بيحكي؟ والله يعني... كل كل واحد بيتحمل ذنبه، كل واحد ذنبه على جنبه مثل ما بيقولوا. اهم شيء المالك يعرف انه العقد هذا مطابق ل... لشروط المبنى تبعه او المشروع وإذا المقاول حب يوقع على شيء هو مش عارفه هذه بتكون مسؤوليته هو طيب انا هوني مالك يعني آه انا بده يتعطل مشروعي بالنهايه نتيجه عدم, عدم. طبعا طبعا فهون بيتعرض, بيتعرض لمشاكل وتعطيل بالمستقبل طبعا. فيفضل دائما مالك يفهم او يكون متاكد انه المقاول فاهم العقود وفاهم الشروط اللي انذكرت بالعقود تمام شو المانع يعني من النقاش قبل توقيع العقد انه آه ينمسك العقد بيمكن بساعه بساعتين انه ناخذ وقت انه ندرك هالمقاول فاهم بالتحديد شو بده يشتغل ايه مش ما في مانع ينقرأ العقد بصوت بي عالي ويترجم له اياه ينقرأ الكل أن... يسمع يعني شو المشكله انه نحن نجي نترجمه للغات ما في مشكله كون متأكدين تماما انه عارف نحن عم نحكي بموضوع واحد لأنه يعني طيب. ممكن نطرح تطلع مشكله عندي يمكن انا حرف يجي يغير المفاهيم فاذا نحن يعني متكلمين بالعربيه ممكن نستعصي عليها فما رايك بشخص ممكن لغته العربيه ضعيفه اكيد طبعا هذا بتسبب مشاكل بالمستقبل وصعب حلها بعدين صح. الواحد بيلوم كل طرف بيلوم الطرف الاخر وهوني يعني مثلا حرف واحد زي ما ذكرت حضرتك مثلا انه حرف مثلا على المالك او للمالك هاي بتقلب الموازين كلها على حرف المالك حرف او المقاول. لا على المالك او للمالك مثلا، شوف الحرف شو غير. نعم. غير غير معنى الجمله كامله، غير صحيح. غير الاستحقاقات كلها حرف واحد. فهوني عندي يعني خطر محدق فيه في في حال انا ما انتبهت ما بدنا نجامل ولا بدنا نساير لا لا العقد لازم لازم الاطراف تاخذ وقتها بدراسه وتدقيق وقراءه العقد وفهم كل البنود. والعقد يكون مطابق ل... لنوع المشروع كثير مهم المواصفات العامه والمواصفات الخاصه لازم لازم تكون واضحه ما ما بناخذ مثلا مشروع على حساب مشروع بناخذ من مشروع كوبي بيست مثلا نعمل انه هذا المشروع بيشبه المشروع هذا ما في مشروع بيشبه مشروع اطلاقا صحيح كل مشروع له خصوصيته كل مشروع اكيد في مشروع بيختلف عن المشروع الاخر حتى ولو ببند والبند هذا لازم يذكر بالعقد انه هون في عندنا بند في مثلا الـ الـ الوارش العلوي، الوارش العلوي متشابه بس الماده اللي بتنفذ فيها الوارش العلوي البربت اللي بيقولوا له في في بتنفذ بطابوق وفي احيانا بتنفذ بخرساني. ايوه. هو هو كشكل متشابه بس الماده اللي تنفذ منه الوارش هذا تختلف ليش ما نذكرش الاختلاف هذا بالعقد؟ لازم يذكر بالعقد. ما في مانع، ما في مانع. يعني هي كلها بدها تكون مسؤوليه الاستشاري. طبيعي بالدرجه الاولى. هو لازم يوضح. والبند اللي ما وضحه الاستشاري وأثناء دراسة المقاول أو المالك للعقد ولاقى البند هذا مش مذكور يقدر يضيفه ما بنيجي نوقع دغري بدون ما ندرس الاستفاضة بالدراسة للعقود كثير مهم تمام أحد الأسئلة طالما أنت معنا كمقاول مهندس سلمان أحد الأسئلة وصلنا وصل أحدهم ل 80% من المشروع وعم بيفكر غير المقاول أو الاستشاري أو يعمل حركة هيك تغييرية فهل ننصح فيها بهال 80% اللي وصلنا له؟ أستاذ قاسم هذه حسب حسب حالة المقاول، هل هو المقاول متعثر هل أثبتنا على المقاول إنه غير قادر على الاستكمال نهائياً؟ فهون ما في داعي للمالك إنه يضيع وقته لازم يغيره على طول. أم في حالة أخرى إنه المقاول عم يتباطأ أو متماطل بالعمل، متماطل بالعمل لازم نتخذ ضده إجراءات قانونية نخليه نجبره إنه يكمل المشروع بالوقت المحدد هون حتى نر... حاله المقاولة عرفت كيف؟ هون بنرتاح لما بيكون في عندي جدول زمني وعندي عقد صحيح وجدول كميات وجدول كميات بالحاله بالذات جدول كميات له قيمه لا تقدر بثمن في حاله فسخ العقد هون بتقع الاطراف الثلاثه بدوامه ملاش حل اذا ما كان في جدول كميات بالاساس موجود بملف بلم... المشروع ونسخه منه عند المالك ونسخه عند الاستشاري عند فسخ العقد تقع الاطراف الثلاثه بمشكله لاش اي حل الا المشاكل يعني الدخول بمتاهه المحاكم وكذا اما في وجود جدول كميات ما في اي مشكله بفسخ العقد باي وقت لانه كل بند معروف كم كميته كم وكم سعره وقفت عند البلاستر خلص البلاستر قيمته كذا انتهى يعني كانت ساعه بتخيل تنحل فيها. كل المشكله ندخل بموال كبير قديش قيمه الاعمال اللي تنفذت المقاول بده بده رقم والمالك بده رقم والاستشاري عم يركض على رقم اخر. لا الحكم وين جدول الكميات. اذا ما في جدول كميات كل واحد بده يغني على ليله وبده تقع المشاكل. تمام فهون اكد بالضبط السندات كلياتها بترب يعني بتكمل بعض فينا نقول. فهون صرنا مواصفات جدول زمني جدول كميات خلص نحن حبكنا ال ال خلينا نحفظهم هذولي عقد, عقد جدول زمني جدول كميات جدول الزمني جدول الكميات هذول الخمس مستندات لازم الكل يعرفهم ولازم ما حدا يقبل يبدا بمشروع الا ما تكون الخمس مستندات موجوده ومعتمده ومدققه وموقعه عليها من كل الاطراف انا بتخيل يعني ليه المالك ليه المقاول يعني ما بي بيقدمها حتى لو ما انطلبت منه لانه بدها تحميه بالنهايه للمقاول اكثر شخص طبعا لانه هو هي. المتضرر تحمي المقاول وبتحمي مالك بي بي بي بدون شك بس عدم مؤاخذه في بعض المقاولين يعني بيقول لك ما في داعي تعب نفسي لانه جدول زمني جدول زمني او جدول كميات بيستهلك جهد بده جهد من من المقاول مهندس المقاول بده يشتغل عليه ليطلعه <تصفيق> بيقول لك يلا خلينا نبدا وبعدين بنشوف بيبدا المشروع وبيخلص هو بعده عم يشوف وهذا غلط كبير طبعا فهون بده يوصلنا لنتائج انه المشروع بده يوقف آه لا لا محمد اشكاليه زي ما حضرتك عمرك تقول في في عندنا مثال او سؤال مشروع 80% والمالك محتار بتعرف المالك لو عنده جدول كميات معتمد وجدول زمني معتمد ما كان احتار كان اخذ اجراء مباشره لانه هو عارف نفسه انه الاجراء اللي حيتخذه ضد المقاول ما راح ياخذ معه وقت حيعرف وين صح. الموضوع صح. مباشره صح الحسم بايده اما اذا ما عنده مستندات فهو ضمنيا عارف انه حسم المشكله راح ياخذ وقت طويل معه شان هيك بيظلوا محتار. طيب عندي سؤال طالما معنا بعدك كنت على الهوى أه في احد اللي اظن وقع من مقاول انه شو المانع انه نعتمد الامور اللي مع المالك من بدايه المشروع او من منتصفه، اتوقع بيتكلم عن السيراميك والاصباغ والامور هذي اه اعتماد, اللي... اعتماد المالك للمواد التشطيب اه بالضبط، شو المانع انه تعتمد يعني احيانا بيجوا لاخر المشروع ويعني لما بدي بكره بدي يركب سيراميك انا بدي بكره اختار. فهون انا وقعت بإشكالية. بي اي طبعاً أكيد بس كمان يعني إنه لا لا بطلب من المالك إنه اختار السيراميك اليوم لأني بدي بكره هذا غلط والغلط والطرح الأول إني أطلب من المالك يختار السيراميك قبل ثلاث أربع شهور من تركيب السيراميك كمان هذا غلط ثاني لأنه المالك بيقول لك ممكن خلال هالشهرين ثلاثة تنزل موديلات أخرى ليش تجبرني أني يعني اعتمادي على السيراميك وتعبني روح أبرم على محلات السيراميك. واختار نوع سيراميك بعد شهرين ثلاثة ينزل نوع جديد واندم على الاختيار تبعي واقعد بين. بالمنطق، إذا أنا ركبت سيراميك اليوم أو اشتريت وبعد شهرين نزلت موضة جديدة، كمان بدي فهون لازم أنا أنا بتخيل إنه صح هو الخيار صعب يعني أنا ما بحجزو كثير للمالك على هالخيار. مهمة صعبة طبعاً. خاصة السيراميك لأنه ما شاء الله بتجد بالسوق كل النوعيات يعني شيء أحياناً. صحيح. امور بالفعل انه آه بتشتت بده يحتار فهو اذا بده يترك الموضوع للحيري وانه كل يوم بده ينتظر شو بده ينزل جديد آه بده يوصل لمرحله انه ما راح يستقر مم. وبتوقع صحيح. يمكن آه الاخوه المقاولين كثير عم يعلقوا بموضوع السيراميك بالتحديد لانه هو بتحسه متاهه للمالك وبضر المقاول بنفس الوقت الحاله استاذ قاسم حسب خبرتنا بالموضوع نطلب من المالك انه يبدا باختيار السيراميك ونعطي المالك الوقت الكافي ليختار بنفس الوقت انه ما ياثر على مشروعنا ونعطيه الديت معين انه لا يتجاوز مثلا تاريخ مثلا 30/9 انه لازم بثلاثين 30/9 مثلا كنوا مخلصين ويعني و... ومش غلط اذا كتبنا الشيء هذا برساله رسميه ووجهناه للاستشاري وبعثنا منه نسخه للمالك، هيك المالك بحس بمسؤوليه اكبر. وبالمقابل المقاول بيحمي نفسه اذا صار في تاخير بتوريد السيراميك من طرف المالك او او اختيار نوع السيراميك من طرف المالك، انا يعني عندي رساله رسميه تنتهي مدتها ب 30 والمالك جاب او اختار السيراميك ب 15/10 مثلا، فعنده 15 يوم مده اضافيه على وقت المشروع من حق المقاول. يعني المقاول دائما اللي يعني الهاجس تبعه اللي خايف منه دائما انه ما بدي اتاخر ما بدي المالك ياخرني اوكي المالك هو صاحب القرار النهائي اذا تاخر باختيار السيراميك 15 يوم او 20 يوم من حقه ما فينا نقول له لا بالمقابل المقابل اللي بده ينعطل المقاول هل 20 يوم اللي تاخرهم المالك بينضافوا لقيمه لمده العقد بيرجعوا بيتعوض هيك لا ضرر ولا ضرار لا ضرينا المالك ولا ضرينا المقاول والكل طلع مبسوط يعني طيب في عندي الاسباق كمان احيانا بيصير في تاخير نتيجه وضع معين بالضبط ظروف وظيفه المالك ممكن كمان تاخرني فهون يعني نحن بجدول الزمني اظن هون بيوضح للمالك انه امتى هو مقدم على السيراميك طبعا فكم بدنا نعطيه وقت يعني بيعمل حسابه المالك انه المقاول راح يبدا بالسيراميك ب باول شهر تسعه، لازم باول شهر ثمانيه يبدا مرحله الاختيار وتحديد الانواع. بيه بيه وبيخلص يعني خلال شهر المالك بيخلص تحديد الانواع. واذا عنده فكره انه يعمل تصميم سي دي ل حمامات او شيء بيكون عنده وقت كمان يصمم جدران الحمامات ويختار مع مهندس الديكور نوع السيراميك ولونه. هذا كلها الاجراءات لازم يكون المالك عامل حسابه فيها يعني. احدهم الاخ محمد عم بيسالني صعب على المقاول جنب يجمد قيمة السيراميك من بداية المشروع بمعنى انه تنوضع قيمة السيراميك من البداية تكون على جنب موجودة انها تكون جاهزة يعني للدفع بحيث انه يختار خلص نخلص من الموضوع، لأنه يمكن أحيانا كمان قيمة الوضع المادي بالنسبة للسيراميك كمان عم بأثر مع انه قيمته مش كثير كبيرة بالنسبة للموقع بس بتخيل طبعا. انه معظم المقاولين عم يقعوا بمشكلة السيراميك هي بترجع للاداره الماليه للمشروع من طرف المقاول هذه ما فينا نحط لها اي قواعد او ضوابط يعني هي بالنهايه بترجع لاداره المقاول الاداره الماليه للمشروع اداره المخاطر بيقولوا لها او اي اداره شيء. المخاطر بالضبط هذه اداره المشاريع كمان بالمستقبل بدنا نحكي عنها لانه إن احنا فايتين بمشروع مشروع العمر بدنا نعتبره فممكن يصير في عندي مخاطر فانا بدي ادراكها من البدايه بحيث اداره حيث... المشاريع اداره المخاطر واداره المشتريات هذه امور يعني بدها حلقات موسعه من حضرتك بدها شرح كبير يعني. ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله بتكونوا أوه. معنا على الهواء وشكرا لك. نحن جاهزين باي وقت. الله يخليك اهلا وسهلا فيك. بتمنى تكون هيك مفيدة. الله, الله يخليك. لك. الله يخليك. شكرا شكرا, لك شكراً لك. مهندس سلمان من نزيه للمقاولات يعطيك العافية شكرا لك. آه بنرجع لكم بعد الفاصل في عنا اسئلة كثيرة يعني عم توصلنا على الانستغرام. آه خليكم معنا رجعي. عنوان الحلقة اليوم أهمية العقود في المشاريع الانشائيه معنا اتصال مباشر تفضل السلام عليكم ورحمه الله وبركاته مرحبا كاسم كيف حالك الله يخليك تحياتي هلا بشوان هل كيف حالك اهلا وسهلا معك المهندس محمد الشفعي اهلا وسهلا الواجهه الجميله صح الواجهه الجميله لمقاوله لبنان نعم الله يعطيك العافيه ويخليك اهلا وسهلا شو بتقدر تفيدنا مش مهندس من خبرتك الطويلة بأهمية العقد واللي لازم ينتبه له المالك للعقد تمام. بسم الله الرحمن الرحيم هو طبعا موضوع العقد موضوع مهم جدا وعليه بيقوم أساس العلاقة التعاقدية بين أطراف التعاقد الثلاث يعني احنا خلينا نكون بس سريعا كده عندنا ثلاث أطراف للتعاقد عندنا مالك عندنا استشاري عندنا مقاول العقد زي ما بيقولوا القاعده الفقهيه القانونيه العقد شريعه المتعاقدين. يعني يجب ان يتضمن العقد كلما يعني كان واضحا على كافه التزامات الثلاثه اطراف بحيث ان الكل يشتغل في اطار متناسق عشان نضمن في الاخر تسليم المنتج اللي هو محل نطاق العقد الى الى المالك حتى يقوم باستغلاله وبالاستفاده به استفاده استفاده شامله تمام فاول شيء يجب ان كل كل طرف يكون يعرف التزاماته بوضوح بحيث لا تتدخل لا تتدخل العلاقه ولا تتدخل الاختصاصات حتى لا يحدث اي اي اي تعارض لا الله. الثلاث اطراف او الثلاث اطراف التعاقد دول الثلاثه بيتناغموا ويتكاملوا مع بعض ولا يتعرض ولا يتعرض التزامات الثلاث اطراف بل بيكملوا لبعضهم الاخر صح فالملك مثلا الملك سريعا اهم شيء عنده يجب ان يكون عنده العباءه الماليه يعني ايه العباءه الماليه القدره الماليه تمام ودي اللي احنا بنقول عليها البروجكت تشاتر او ميثاق المشروع يعني ان لازم يكون عنده القدره ان هو يقدر يصرف على المشروع حتى يتلافى اي امور تغييريه، حتى يتلافى ان يكون في فتره زمنيه يتضرر منها المقاول في زياده الاسعار او اي شيء. فدي نقطه مهمه ودي اهم نقطه من التزامات المالك او صاحب المشروع. تاريخ المقاول ان هو لازم يكون عنده العباء الفنيه او الملاءه الفنيه، الملاءه الفنيه ان هو يكون قادر من من ذوي الاختصاص. ويكون قادر على تنفيذ نطاق العمل محل كلام سليم. ايوه مهنيه ثم ياتي الاستشاري اللي لازم يكون عنده من القدره ومن الحنكه ان هو يعني يكون الطرف المحايد بيضمن التزامات المقا المالك دون الاضرار أو دون الضرر أو دون التجاوز على التزامات أو حقوق المقاول. فإذا أول نقطة لازم تكون هي إن كل واحد من الأطراف التلاتة يكون عنده الملاءة أو القدرة أو التخصص المطلوب منه أو على حسب كل دور. الحاجة التالية المهمة هي نطاق العقد. السكوب أوف ورك بتاع العقد إن كل واحد ان يكون واضح المواصفات تكون واضحه، ال ال ال الاكتيفيتيز تكون واضحه، ايه المطلوب مني انا كمقاول بالظبط؟ ثالثا آه... آه. نظام ال ال الدفع وهل هو مرتبط بنسبه الانجاز ام مرتبط بمرور مده زمنيه معينه؟ بحيث يلتزم الاطراف بهذه بهذه النقاط على اساس ان تكتمل لان في الاخر العقد هو منتج بيقدم منتج بيقدم خدمه. الخدمه دي ممكن تكون بيت، فيلا، ااا آه، صيانه، ااا آه، بغض مركز النظر عن خدمة تجاري محلات بالظبط، أي شيء، نعم. يعني يعني يا ممكن يكون الخدمة دي ممكن تكون أي شيء، ممكن تكون ااا آه، آه، آه، آه، عزل عزل حمام صغير في مشروع كبير تمام؟ صحيح وممكن تكون بناية أرضي و50، أرضي و60، بغض النظر ممكن تكون في فيلا نعم منتج... أه بالظبط، في الأخر هي منتج أو خدمة بتقدم الى صاحبها او اللي هو محتاجها المالك في تايم كوست كواليتي، يعني احنا كان زمان بيقول ايه؟ بيقولك دايما العقد لازم يراعي المثلث الذهبي للاداره، ما هو المثلث الذهبي للاداره؟ كان زمان بيسموه التايم كوست كواليتي، يعني ايه تايم كوست كواليتي؟ يعني اقدم باقل باقل تايم، طيب اقل مده باقل تكلفه باعلى جوده. حلو. حديثا حديثا ضافوا لهذا المثلث الذهبي بعد رابع يسموه نطاق العمل اللي سكوبو حلو من كتر اهميته ومن كتر ان هو بيبقى سبب في الكليمز او النزاعات ما اصبحش مثلث ذهبي اصبح ان في عندي تايم طيب كوست كواليتي الثلاث حاجات اللي تلك الحاجات اللي بيرتكز عليهم اي عقد وقت الانجاز قيمه او تكلفه العقد الجوده اضافوا لها السكوب اوف ورك او اضافوا نطاق العمل. حلو. لان انت عارف حضرتك ان المشاكل كثيره او الكليمز بتنشا من عدم موضوع نطاق العمل، يعني يروح مالك مثلا يقول لك يا اخي والله بص زود لي دي. او مقاول يقول لك لا لا دي مش عليا. صح. تمام؟ من هنا بتنشا معظم الكليمز او المشاكل او بين بين اطراف التعاقد. معظمها هو دي عليك ولا عليا؟ نعم. معظمها. إيه لا وده بينتج من عدم وضوح نطاق العمل للعقد. هي مسؤوليه مسؤوليه المقاول بطلب من الاستشاري. العقد اه العقد العقد مسؤوليه مسؤوليه مزدوجه للاستشاري والمقاول ويضمنها المالك بمعنى ان المالك لازم يكون حريص ان هو يشتغل مع استشاري محترف. المن عنده القدره الفنيه عنده مكتب فني قوي عنده ستاف قوي م. يعني يا استاذ قاسم في شركات هنا بتعاني شركات بروفيشنال بتقدم جوده عاليه بتعاني ان هي تقدم المنتج بتاعها لا سعره لانه سعره غالي او, أو الله ينور عليه مرتفع سعر مرتفع ما بصوش للمس احنا اتفقنا لل... لل... ان احنا عندنا مثلث اسمه مثلث الاداره او او اللي هو بقى اربع نقاط نعم no. بصوا فقط لجانب التكلفة. نعم no. ما بصش للكواليتي بتاع الشركة. صحيح. ماشي؟ ما بصش لل لل لل لل لل لك في وقت قد إيه؟ تمام؟ ما بصش هي هتعمل لك إيه؟ يعني أنا ممكن مثلا مثلا أتعاقد مع شمس البوادي عشان مثلا أعزل سقف. ألاقي شمس البوادي جاية هتعمل لي تشيك ليست كده فيها فيها 15 أكتيفيتيز أو 15 حاجة هتتعمل. أقل شيء. اقل شيء ما انا بدي مثال. نروح نجيب شركه تانية نلاقيها عامله خمسه او سته يبان ان المنتج واحد لكن مع مرور الوقت مع كذا يبان جوده الشغل ان ده استخدم مثلا بول بوليمرات غير دوت طبقه كذا طبقه عزل غير ده سماكات غير دي اللي كذا ليه نتيجه عدم وضوح نطاق العمل فدي الجوده بتنعكس عليه صحيح صحيح المالك يجب ان هو يقود هذه الحمله او يعني يكون عنده من القدره ان هو يقول والله لا انا انا محتاج عقد كويس وبال... والعقد الجيد يا باشمهندس قاسم يحتاج الى قارئ كويس هو المالك كويس نعم تمام صحيح يعني قارئ كويس اللي هو المالك يكون عارف ان انا العقد ده بيحميني محتاج اعداد كويس هو المفروض ان الاستشاري لكن ما فيش مانع خالص ان احنا بنسميه في الاداره حاجه اسمها البرين ستورمينج، يعني اجي اقعد كده اقول تعالوا يا جماعه انا عملت عقد اهو يا مالك يا مقاول اقروه واقروا الدرافت بتاعته وشوفوا احنا ناقصنا ايه مش, مش غلط صحيح طالما طالما لا يخالف يعني القانون وطالما يصب في المصلحه في الاخر مصلحه صحيح هي مسؤوليه الجميع لكن برعايه الاستشاري ك ك كجهه فنيه كتاسك اونر يعني يعني انت حضرتك انت عارف احنا عندنا الماتريكس او مصفوفه التعاقد بنحدد لكل حاجه اونر تمام يعني في في في اخر تصنيف لمعهد اداره المشاريع الامريكي اه بيقسم بي بي بي بي بي بي العقد او الشغل لتاسكات او اكتيفيتيز اونر بها على حسب يعني في حاجات الاونر فيها المقاول او او او يعني مش يعني هو ملزم بتنفيذها، لكن يراقبها الاستشاري. صحيح. وفي حاجات بيكون المالك هو الامر بتاعها او اللي هو بيعملها، ويراقبها الاستشاري والمقاول، زي مثلا عمليه دفع الدفعات مثلا دي مسؤوليه مين؟ المالك، لكن لازم تكون تمر على الاستشاري، يعني بيظهر دلوقتي مثلا آفة ان ان المقاول ممكن يستلم ضيع الدفعات بدون التنسيق مع الاستشاري. صحيح، وبتصير التنسيق. كثير التنسيق. نعم نعم. التنسيق وليس لان برضه في ناس بتستغلها غلط. شاريين بياخد الدفعات يخليها عنده ما يعلمش امم تمام? لكن هي لازم تكون الاطراف الثلاثة مكملين بعض. عشان يضمنوا حقوق بعض. صحيح. صحيح. يعني والله تفاصيل كتير ممكن احد الاشخاص يخبرنا انه يعني مش مستاهل هالموضوع كله هالضجه اللي عاملينها وموقعي ب مليون درهم يعني هل مستاهل هالقصة اللي عاملينها آه يعني عندنا في مثل عربي بيقول لك ايه معظم النار من مستصغر الشراري من مستصغر الشر صحيح تمام هو ده اللي بيحصل بالضبط حضرتك آه انت راجل خبره واحنا الحمد لله من اهل الخبره ما شاء الله وزملائنا ممكن يشاركونا في هذا لو عملنا سرفيينج او استبيان لو قلنا استشاري قوي مقاول قوي عقد قوي هل حضرتك بكل حياديه وبكل يعني بكل شفافيه هل كم نسبه حدوث 90% من المشاكل الحاصله حاليا بكل امانه معظمها هيختفي معظمها هيختفي 90% لا. منها هيختفي نعم انا على يقين من الموضوع نعم وانا كراجل خبير في العقود و... و... وحصلت شهادات كتيره في الاداره او في العقود وادرت مشاريع كتيره هي المشكله كده المشكله ان هتختفي كلها او ج... او جميع المشاكل بتاعتك ده نتيجه تطبيق عقد او تطبيق حتى لو شغلانه صغيره صحيح صحيح حيطلع الاطراف كلهم اكيد يعني آه نبدأ نحن مثلا عندنا بالعزل نحن عندنا تقريبا يمكن اربع صفحات اللي هو العقد ممكن تجدهم آه بشكل عادي يعني عند الاخرين يمكن يكون ورقه وانتهى نحن صار في تفاصيل كثيره وحضرتك كمان انت يعني عندك يمكن التفاصيل كل سنه عن سنه عم بتزيد بالعقد او بتطلبها من الاستشاري صار في عندك آه رؤية تاني صار في شغلات جديده بالسوق موجوده يمكن انت لاحظت انه في ممكن لا سمح الله تصيبك يصير في مشكله عندي بالمستقبل فانا من اليوم عم بدرك اني اوضحها للمالك تمام صحيح اضيف على كلام حضرتك حاجه ان ان العقد ليس فقط وثيقه العقد العقد هو اي مراسله او اي وثيقه عليها موجهه عليها اختام او موجهه او علم ال اطراف. يعني انا ممكن ممكن ممكن يعني يعني اغرق في التفاصيل في عقد مثلا 300 صفحه انا شفت عقود 300 صفحه نعم تمام وزي ما انت قلت في عقود لكن خلينا دايما نقول والله هو يعني خلينا نقول دايما ان ان احنا العقد ممكن يعني يبقى تفاصيل معقوله ثم تكمله الوثائق الاخرى يعني المخططات المعتمدة هي جزء من العقد تمام آه رساله آه من من من للمقاول او من المالك للاستشاري او العكس دي لكن هو العقد بس يجب ان يحتوي على على الاجراءات على الاطار الاول للاجراءات المنظمه الاساسية نا. نا. لا هو آه تفاصيل اغراق في تفاصيل ولا اخلال في الاختصار حلو لن... لان كلاهما مضر يعني خلينا ع... م... متوازن يكون وحامي حقوق الجميع أي... ايوه اللي هي الحاجات الاساسيه اللي احنا قلنا عليها نطاق العمل يكون واضح التزامات الطرفين الماليه تكون واضحه الزمنيه الالتزام بالجوده اخذ بال حضرتك هي النقاط الاساسيه لو احنا قلنا مثلا جوانب المعرفه الاساسيه لموضوع اداره العقد ثم بعد ذلك يعني يكون في هناك ملاحق ملحقه بالعقد بعد كده اثناء اثناء فترات عمل المشروع تكمل المشروع. اخد حضرتك لان القاعدة الشهيرة بتقول ايه? كل ما حضرتك اخدت وقت. في ان انت تخطط وتعد. صحيح. ال ال ال وثيقه المشروع. يعني دايما لنا يقولوا لنا خطط في سبعين في المية في سبعين في المية. صحيح. صحيح. مش العكس. صحيح. يعني إيه وهذا اللي عم نعمله اليوم ده. نحن بالعكس. عم نكون مستعدين بالتنفيذ. أو مستعجلين عفوا بال بالقرارات أو احسب لي إياها شوف لي كيف عم تجي بتطبق كيف عم تطلع بالعكس ما ما صحتش معي أنا اللي عم نطبقه اليوم نحن عم نكون مستعجلين بالتصميم مستعجلين بتوقيع العقود مستعجلين بكل الأمور ولما بنجي عاد للتنفيذ عم بتكون الأمور جاي عندي بالعكس أه بنعكس المعادلة إن إحنا يلا وقع كذا حصل حضرتك كثير ندخل تندر مناصه يلا خلص خلص تمام توصل تلاقي المالك نزل من السماء تعالوا يا جماعه ببراشوت كده انا اخترت فلان تمام اه طيب اه ما فيش مشكله خالص بالعكس يعني لكن اه انا واحد زيي بتسال اه هل انت اه يعني درست والله ان اه صديق ليا بيقول كويس اه او اه تاريخه كويس اه او كذا لا يعني انت لما تكون اه حيادي و وتروح لحد غيري انا بفضل بصوت لاني في ال... هكمل نفسي وهشتغل على نفسي صحيح تمام ما عنديش مشكله والله انا انا اه انا عدد عمال قليل لا يبقى يبقى, يبقى... اروح آه... كذا اصل انا عندي الكادر الفني كذا لا يبقى كذا لكن يبقى انا عندي كادر فني وعندي مساحته كبيره وعندي كذا وعندي شاري وعنده وعن... وفي اخر عنده نفس الاشتراط انا ما بتكلمش يعني عنده م... الاشتراطات التاهيليه لكن هي العملية التقييم عمليه يجب ان هي يكون فيها انصاف عشان بس الصناعه نفسها تكون نقدر نقدم منتج يليق بتوجهات الاماره يعني يعني التوجهات الموجوده ان اماره حديثه مستدامه سيدي صاحب السمو الحاكم وسيدي ولي العهد وجميع الكادر الوظيفي في, في الاداره او في او المعنيين بهذه الصناعه كله حاطط يعني يعني حاطط رؤيه وانت عارف حضرتك ان هم طبقنا البراجيل ونظام المباني الخضراء وكذا ليه عشان نوعيه نعم عشان ننتقل ونساعد كلنا نساعد في نقل المكان اللي احنا بناكل في عايش ونحنا فيه عيش وان احنا شغالين فيه ننقله يعني احنا كلنا شرق. صحيح. تمام نعم؟ كلنا يجب ان نتكاتف صحيح عشان ننفذ هذه التوجهات فلازم كلنا نكون ان احنا حاطين انصب عيوننا الكلام دوت لأن دي حقوق في الأخر و... ويجب أن نحافظ عليها ويجب أن نساهم ولو كل واحد بدوره في تحقيق رؤية الإمارة في تحقيق أهداف الإمارة في تحقيق إن إحنا نقدم منتج يكون منتج كويس يليق يليق بالخبرات اللي موجودة في رأس الخيمة لأن الخيمة لا تقل عن أي مكان في الدولة في العالم فيها مك... فيها استشاريين بروفيشنال نعم فيهم في... فيها مكونين بروفيشنال فيها فيها إدارة بلدية حريصة بتوجهات من صاحب السمو الحاكم وصاحب السمو لي العهد إن يوفروا أحدث أحدث النظم والمعايير وأنت حضرتك شفت دلوقتي ده في موافقة طرق وفي مش عارف لازم ال... وال... ونظام براجيل ونظام تأهيل كل دي منظومة يعني بتهدف ال... إن إحنا ننقل أو الإمارة تنتقل إلى إلى إلى, إلى إلى إلى إلى إلى المستقبل بخطوات أسرع تمام. وبخطوات وخو... تكون يعني اشمل. آه بحيث ان هي يعني تتبوأ ال... المنط... المكانة اللي هي محتاجة. لازم تكون فيه. اكيد. ب... ب... بما لديها من الامكانيات. آه ان شاء الله لكان معلوماتك غزيرة ما شاء الله بك توعدنا لكان بحلقة بتكون بي... بعنوان اتوقع ادارة المشاريع وادارة المخاطر. أنا طبعاً حضرتك إدارة المخاطر من من من الحاجات المهمة جداً اللي بدأ علم إدارة المشاريع يأكد عليها حتى لو مشروع صغير صح؟ أه طبعاً لما لها من أهمية وإحنا الحمد لله حتى على الاسكيل الصغير اللي إحنا بنطبقه أنت جبت من الاسكيل صغير لسكيل كبير زي ما قلت إدارة المخاطر هو في قاعدة في إدارة المخاطر بتقول إيه؟ بتقول هاي ريسك هاي بروفيت تمام؟ صحيح. هاي ريسك، هاي بروفيت. فأنت لو عملت تخطيط للريسك كويس ودخلت الريسك فأنت معرض مش للخسارة زي ما الناس الناس فاكرة إن الريسك دايماً مخاطر، لأ. تمام؟ الريسك في إن أنت تقتنص الظروف اللي حواليك بالتخطيط الجيد إن أنت يعني تعظم تعظم الفرص وتقلل من التهديدات اللي بيتعرض لها الب... البزنس بتاعك او البروجكت بتاعك صحيح فانت لو عملت لو عملت ريسك مانجمنت كويس للمشروع وهذا الخير بينطبق على جميع ما هو اسمه مشروع يا باشمهندس قاسم لو انا رايح ابو ظبي في سفره مع اولادي او كذا ده مشروع صحيح صحيح لو انا رايح اكل ده مشروع صحيح المشروع مش بس ان انا ابني كلام سليم حياتنا سلي. مليئه بالمشاريع صحيح. اللي محتاجه نخطط لها ونخطط يعني نراعي هذا الجانب صحيح فالمفروض نكون مدركين احنا لكل خطوه عم نخطيها لانه ممكن تحدد مصيرنا نحدد و... مصيرنا ومدركين ايه الجوانب اللي بنتعامل معها بحيث ان انا احسن اداره الموارد بتاعتي احسن اداره فريق العمل بتاعي احسن اداره المشتريات بتاعتي بحيث ان انا في الاخر احقق ال ال ال ال ال القاعده الذهبيه طيب كوست كواليتي ويذن السكوب فورك ان انا اقدر اوصل بالمنتج بتاعي سواء كنت مسافر رايح رحله وراجع رايح اكل وراجع بعمل مشروع بس اسمه مشروع ان انا اعمله في وقت قليل اقل تكلفه وبجوده عاليه. صحيح. هنا يكمن دور اداره المشاريع، اداره المشاريع هي هي علم بيهدف لذلك. يا سيدي بارك الله فيك ما قصرت ونحن راح نعمل حلقة مخصوص لإدارة المشاريع بحيث يمكن ما تكون نستفيد منها فقط للبناء ممكن نستفيد فيها بكل مجالات الحياة وبحياتنا اليومية طبعا تحت أمركم وبالعكس طبعا الحمد لله يعني يعني مؤخرا حصلت على الدكتوراه في اداره المشاريع ما شاء الله والحمد لله يعني جميع الشهادات اداره المشاريع من من معهد اداره المشاريع الامريكي محصلها سواء بي ان بي ار ان بي بي جي ان بي حتى على مستوى البروجرام مش على مستوى المشروع ما شاء الله واخيرا شهاده الاوش اكاديمي في السيفتي كجانب من جوانب الاداره أخبر حضرتك ما شاء الله انت يعني عارف احنا عندنا النولج اريا بتاعتنا كانوا تسعه وزودوا عليها بقت 10 يعني في اخر اصدار اه بقى عشرة 10 نولج ارياز بيتكلم عنهم البي ام اي او البروجكت مانجمنت انستيتيوت معهد المشاريع الامريكي اللي هو صاحب شهاده البي ام اه بي واخواتها سواء البي جي ام بي او البي او البي سي بي في, في الاجايل او في الاداره الحديثه مدك بدأ حلقه مدك حلقه لتشرح عن كل هالتفاصيل والتطور اللي صار عندكم باداره المشاريع فان شاء الله بنرتب معك حلقه الاسبوع الجاي عن اداره المشاريع واداره الازمات والمخاطر خلينا نسميها بالضبط انا حاضر وكمان يعني اشكر شمس البوادي على هذه المبادره التعليميه انا بسميها بصراحه لان ده جانب الكثيرون موضوع ان انت يكون عندك جانب تعليمي نعم شغل في لأن الناس كلها التعلم مرتبط بسن الجامعه التعلم المؤسسات الشطرة او المؤسسات هي تتعلم الصراحة. صحيح كل يوم في شيء جديد انا بشكر من حضرتك هذه المبادره خلاص يعني بالخير في هذه الصناعه وان شاء الله تكون بدايه موفقه ان شاء الله وان شاء الله احنا في التعاون التعاون مع حضرتك بحيث نقدم لزملائنا بعض النصايح ونتعلم منهم ويتعلموا مننا في السبيل ان احنا شغالين في منظومه نساعد فيها ونكون شركاء حقيقيين للنجاح في هذا المكان اللي احنا بنعيش فيه وهذه الاماره ان احنا بحيث نشوفها من من يعني على دايما في بواسطه المقدمه و يعني بمجهود جميع بمجهود جميع الاخوه وجميع الزملاء اللي شغالين في هذا المجال ما شاء الله عليك وما قصرت للحلقة الجايه لكان من رتبة بحيث تكون لاداره المشاريع وشكرا لك باشمهندس مهندس محمد شافعي من الواجهه الجميلة للمقاولات الله يبارك فيكم استاذ خالد الله خير خير شكرا لحضرتك الله يخليك ومساكم خير واتمنى للمستمعين استماع طيب ان شاء الله الله يخليك لك ذوق وشكرا لك يا هلا الله طعم. يخليك يا هلا حياك الله آه بي آه على الانستغرام اجانا كتير رسائل لهم مش قادرين وفي اشخاص آه عم يتواصلوا معنا الاستاذ محمد ابراهيم زعلان انهم ما, ما حصلش وقت اليوم للرد فاللي عم يكتبوا آه ريح حالك واختار يعني باعتبار نحن موضوع العقود يمكن للبعض تكون صعبي ومعقدة فاقترح اقتراح آه ريح حالك واختار استشاري ومقاول جيدين وذوي خبره وسمعه جيده حترتاح حتى لو لم تستوعب بعض ما جاء به العقد ف يمكن البعض بي بيقول الاستشاري مهم والمقاول مهم انا بالنسبه برايي بعد خبره صحيح الاستشاري ما في مجال انه نقدر انه نستغني عنه لكن المقاول الجيد أه برايي ابحث عن المقاول الجيد مع استشاري أه خبره أنا على يقين إنه ما رح تتأخر ولا يوم وراح تكون الجميع ملتزم بالجدول الزمني، فقط عليك إنك تكون عم بتأمن إنت المستلزمات المادية أو الاحتياجات المادية اللي مفروضة عليك، وأنا على يقين إنه راح تستلم بالموعد ويمكن بالساعة. ساعة مع شمس البوادي، قاسم محمد الغطريف، بالتقديم وبالإخراج محمد فؤاد، نلتقي الأسبوع القادم إلى اللقاء.